Γεννιούνται τα όνειρα και μεγαλώνουν τα γογκεία. Μπορεί να είμαστε μικρή πόλη, αλλά έχουμε μεγάλη καρδιά. Και με περιπάνεια την αποκαλώ, το παντοτινό μου σπιπίτι. Το όνειρό μου είναι να ευτυχιοποιήσω το Brighton, και μετά να βάλω τη λέξη ευτυχιοποιία στο λεξικό. Γι' αυτό ψήφιστε εμένα, τη Μόλι Μαγκή, ω δήμαρχο για μια μέρα του Brighton! Είμαι η Τζάνη Πατάκι για το KWP. Είμαστε εδώ με την νικήτρια του διαγωνισμού, δήμαρχο για μια μέρα, τη μόνη Μαγκή για την οργαμοσέα τη. Υπήρξαν πολλές συμμετοχές, αλλά μόνο μία έδειξε το πάθος που απαιτούσε η δουλειά. Μόλι Μαγκή, ορκίζεσαι να υπηρετείς πιστά το αξίωμα του Δημάρχου και όλες τις ευθύνε που συνεπάγεται. Μα το ιερό πογκίλι, ορκίζομαι να το κάνω. Και ορίστε το Δημαρχείο, όπου παίρνονται αποφάσεις και υπογράφονται έγγραφα. Ε, hey, hey, αυτό εδώ είναι αληθινό μπαόνι. πολύ. Θα βάλω τα πόδια μου. Και. ίσω και το πασινό. <Τι> Πόσε σελίδε μπορεί να χειριστεί η κούκλα, 30, 35? Ό, oh, είναι γνωστό ότι χειρίζεται μέχρι και 36 αν το πιέσει καλά. <Τι> Αυτοί είναι όλοι οι τέος δήμαρχοι Μπράνσον. Η μαμά μου, ο μπαμπάστη, η μαμά του, ο μπαμπάστη. Τα μάτια του πάντα με ακολουθούν. Γεμάται <Τι> από <εμάς> <Τι εμάς> βοήτευση. <Wow. Τι> Μουάου! <εμάς> Μπορώ σχεδόν να αισθανθώ το ασήκο το βάρων των ευθυνών εδώ μέσα. <Τι εμάς> ναι. Να είσαι δίμαρχος είναι πραγματικά τεράστια ευθύνη. Και χαίρομαι που τώρα είναι δικό σου πρόβλημα. Εμ, συγγνώμη, δικό μου πρόβλημα, εσείς πάτε κάπου... Ναι, μακριά. Πήρε στον ιερό όρκο του κοντιλιού, που όπως γνωρίζουν όλοι στο Πράιτον, είναι δεσμευτικός. Άρα, τώρα υπερθυμίσαι σε Μαγκή. Ορίστε, δεν καλά θα τα πα. Έχεις όλο το πάθος για τη δουλειά. Μόνο αυτό χρειάζεσαι. <mimitation> Αχ, δεν ήθελα να γίνω δήμαρχος. Μια χρονιά δεν ήμουν καν υποψήφιο και εξελέγην. Τώρα είμαι ελεύθερο να βρω την αληθινή μου κλίση. Φεύγουμε! Δήμαρχε, μπράτσο, τα Τι λέει αδερφή, κάτσε να σκεφτούμε αυτή την ευκαιρία μια στιγμούλα. Δεν θέλει να ε, τυχειοποιήσει <κρακ> τον Brighton. <κρακ> <κρακ> <κρακ> <κρακ> ναι! Και αυτό δεν θα ήταν πιο εύκολο δήμαρχο του Brighton. Ναι! Λοιπόν, γιατί δεν θε να βγάλει από τη μέση των μεσάζοντα και να κάνεις τη διαφορά σε αυτή την πόλη.